Živjo! Moje ime je Miha, zraven mene pa je Darko edini slovenski kuhar v nadnaravni velikosti. Don se odpravlja v čudovito dolino reke Soče. Tam boma pripravla en tak svež, žar recept. Lososa s koromačem. Koromačem? Kaj že to? A to je tist mejhen zelen? A ne, ne, tiste je koper. A je mal večji pa zelen. Ne, ne, tiste je koriander. Darko, a sti mislil korenja pa si se sam zmotil? A ja, koromač! Koromač pač. Dobrodošli v žar legendah. Soča, najlepša slovenska reka, sto procentov, Darko, na svetu ni nič tok lepe, zelene barve, kuker je Soča. No, mogoče eh, moj sosed, kad dan pripelem nov avto, ampak drugače pa sigurno čist nič. Darko, ti si vedel, da je tist citat od Simona Gregončiča, krasna si bistrah či planin, da dejansko govori v Soči? Jaz sem do zdaj skos mislil, da to govori o eni super lepi, hiper inteligentni lepotički iz Visokogorja. Kaj pa to? E, a si vedel, da je poprečna letna temperatura Soče 10,5 stopin celzija? 10,5, Darko! Sam rečem, pa me zmrzi po cevemu telesu. To je tako mrzlo kot kaj rečeš, da boste za božič pr teb, ne pa pr njej. No, je pa soča tudi uh, zelo hitra reka, tako da moraš paziti Darko, da mi ne boš noter padel, te bo takoj odnesela. Ne? Te pol dol do hidroelektrarne odnese, pa bo pred pa v Sloveniji bre štroma, tako da to moramo paziti. Uh, ti bom jaz do vsakšto čaj dal kakšen rešilni jopič, a veš. Sam Da ne bo pol folk mislil, a veš, da si splav, pa bo začel pol gor na te plezat. Ne, ne, ne, ne, se se, se bomo nekaj spomnili. Ne, nekaj se bomo že spomnili, brez skrbi. E, ej, kaj pa to? A to si vedel, da je staro ime za zgornji del soče, šnita? Pa to je kot da bi vedel, da mi dva prhajava, razumeš? Darko in Miha na šnito. Jo pri vsem tem sem je govoril, sem kar malo velačen, Rato, veš. Jaz ne vem, če bom lahko zdržal, Darko. Mihec, jaz toj ne, jaz Ampak tukaj je pa res krasen. Prav tu jaz čutim eno tako posebno energijo. Tukaj se res počutim domač. Mihec, pa ti veš, da smo na pašniku za osle? A? Nisem vedel. Veš kaj, pašnik za osle gor ali pa dol. Takoj za nama se nahaja ena najlepših turističnih kmetij pa kempov. Je Linčič. pet metrov je najlepša slovenska reka. Soča, mislim, svet je lep. Pa sam eno stvar moramo narediti, da bo še lepši. Darko, Ko pravi, za žar. Suč! Ker v poletnih dneh pa malo lažji obroki, smo danes pripravili en taki žar recept, lahih za pripravo in lahih za trebu. To je losos s koromačem. Aha, mislim, da si s tem stavkom pravkar najbolj osrečil celotno populacijo soških postrvi. Drugače pa, losos je tudi moja najljubša riba. A to si vedel, da je življenjska pot lososa največja svetovna migracija hrane. Jaz sem dodoms mislil, da je največja migracija hrane, kaj grešti v lidla po Fasungo. Kaj, a ni res? A sem kaj na robe rekel? Najprej bomo pripravili koromač. Kar pa ni koper, koriander ali pa kumina. Je pa komarček. Pa, če ste zmedeni, brez skrbi. Koromač prepoznate potem, da je bel, okrogl, pa da namede ne ve, kako se imenuje. Koromač narežemo približno na en centimetr debele rezine in ga blanširamo. Po domače damo v krop. Če vam pa kje leži liter vrele francoske vode, ga pa lahko poblanširate. Sam, Darko, a veš, men se to ne zdi fer. da v tem našem lepem slovenskem jeziku nimamo niti en izraz za blanširati. Pa vsega imamo. No ja, razen tega, drugega pa nimamo. A ja, pa tudi to sem vedel, da sva na pašniku za osle, veš. Sam nisem hotel pokazati. Kje pa so vsi ti osli? Kaj, grejo sam enkrat na let na pašnik pa enkola, ali kaj? Osu, osu, osu, osu, osu. Hromači smo blanširali približno dve minuti in ga dali v ledeno kupelj. Pol pa ga bomo popekli skupaj z lososom na žaru. Darko, si vedo, da losos odraste v reki, pol gre v morje, potem se pa vrne v isto reko, kjer je bil narejen? To je nevarjeten. To sam še ljudje počnemo. A veš, ker si kot najstnik šel prvič v camp Fiesa, kjer ste te fotrpomet naredila pred 16 leti? Nevarjeten, lej. Sami pa lososi. Sami pa lososi. Kakar sem mlačen, Darko, v tej fazi mi že tale koromač dobro zgleda. Kaj pa je to? Še ekstra surovega koromača. Pa kaj bova delala? Koromačo karpačo ali kaj? Ti Darko, da nimaš ti kakšne tajne pogodbe z dobavitli koromača? A? Ali kaj tazga? Ti Darko, jaz mislim, da je počas čas, da tale loso sklene svoj življenjski cikl, a veš? Iz reke v morje, iz morja v reko pa sem not. Hmm. pečen koromač, pa smo dodali še svež, narezan koromač. Začinili pa smo ga z mlado čebulo, olivami polnenimi z papriko, olivnim oljem in svežo ribano limonino lupinico. Pa, rijato, dokaj se ti to povedal, sem jaz že pojedel. Kdo je zla ptička? Jo, kdo je zlata ptička? <laughs> Mim grede, vrhunski losos, pa ne morem verjeti, da bom to rekel pri polni zavesti, odličen koromač. Si imel pa prav, da je to zelo lahko kosilo, zelo lahko. Tako, da, Darko, a boš ti tole pojedel? Jo, jo! A ja? A res? No dobro, ne, se moje pojedel. Si si pa cajt vzel? Me je že malo zaskrbel. Uf, Darko, vrhunski je bil tale losos. Sam tole z lahkim kosilom je bilo malo zavajanje, a veš. Je lahko kosilo, dokaj ne poješ dveh porcij. Kaj imava pa, imava kaj za sledičko? Ni frke, evo Lidl plus aplikacija, bom poiskal najbližji Lidl, pa lahko ti skočiš po tortico. Evo ga, cel ti po tortico, ne? Kaj jaz sem se full najedl. In to ne moreš varjeti, z lahkim kosilom. Soča, gore. Pa tako fino, žarko silo. Kaj si lahko človek želi še boljšega? Čist nič. No, mogoče eno tako fajn nagradno igro. In kakšno naključek lih tako igro imamo pripravljeno za vas. Vse, kar morate narediti, odgovoriti na vprašanje, je lahko kot to stavki po drugi uri zjutraj. No, za vas smo pripravljali vprašanje. Katero skrivno rastlino smo danes uporabili poleg lososa? Pa ni, koper. Odgovore napište v komentarje pod video ali se pa derte v ekran, kar prej prime. Mi dva pa bomo izžrebala srečnega nagrajenca. Mi dva pa bomo, spet mi dva, spet moram delati, Darko. Pa mislim, jaz ko sem delam, a ni došt, da sem te gledal, kako si sem pripelil, a ni došt, da sem te gledal, kako kosil kuhaš, a ni došt, da sem te gledal, kako si šel u Lidl po tortico. Mislim, Darko, jaz bom pregoril. Mislim, če si pa zdaj na kalu napravil te eno svežilno pjačko za oba, to bom pa še zdržil, veš. Darko, Simon Gregorčič je imel prav, veš. Ja. Krasna si bistrah či planin. Samo pogledaj to kristalno čisto vodo. To neokrnjeno naravo. Te zelene gozdove na robu Triglavskega narodnega parka. Darko, ko sem grem stav, če bi ti glavo premaknil, da bi lahko Triglav vidu. Do morja pa nazaj. Lepo te prosim. Če bi bil jaz losos, bi se na selu klele v Soči in ne bi nikamor hodil. Mislim, plaval. Miha, če pa ti si losos, nonstop nekaj migaš, težko se te vlovi, Pa zrasteš, do metra pa pol. Sem res. Jaz sem res losos. Edino pravi losos ima dve prednosti, za razliko od tebe. Obstaja tudi v nedivji varianti. Kaj pa druga prednost? Tiho, je. Tiho, je, če? Tiho, je. Jaz sem tudi lahko tiho. Moš videl, jaz bom celo pot nazaj tiho, pa ti bo pa žal, pa ti bo dal čas.